Tényleg van különbség motiváltnak és inspiráltnak lenni? Sokan kérdezik tőlem, hogy te is olyan motivációs izé vagy, mint sokan mások? Nem. Én megtanítom az embereket inspirálódni. Számtalan emberrel dolgoztam már együtt különböző beosztásban. Vannak olyan vezetők például, akik hatékonyak, de nem inspirálóak. Viszont mindenki, aki inspirál téged, az egy vezető. Beosztástól függetlenül. Most nem csak az inspirációról, mint a motivációval felcserélhető szóról van szó. Nagy különbség van a kettő között. A motiváció és az inspiráció mondhatni teljesen ellentétesek egymással. Sokszor halljuk ezeket a szavakat, hogy milyen hihetetlen motivátor, inspirált vagyok, de az emberek 90%-a nem tudja, hogy mi a különbség a motiváció és az inspiráció között. Azt gondoljuk, hogy motiváltak vagyunk, pedig Közben inspiráltak. Azt gondoljuk, hogy inspiráltak vagyunk, de közben motiváltak. De mi is a különbség a kettő között? Amikor felmerül ez a kérdés, akkor egy dolog jut az eszembe. Számomra a legnagyobb különbség a motiváció és az inspiráció között az élettartama. Ennek az érzésnek, érzelemnek az élettartama, bármilyen érzelemről is legyen szó, az izgalom vagy cselekvés akarata. Ha tovább tart, akkor az inspiráció. A rövidebb ideig, akkor pedig motiváció. Hadd mondjak egy példát, ha azt mondod magadnak, hogy jó vagyok abban, hogy izgatott maradjak egy napig, két napig, egy hétig, vagy két hétig, de bármilyen okból kifolyól a képtelen vagyok, 90 napig, 5 évig, 10 évig. Ez azért van, mert csak azt tapasztaltad meg, hogy hogyan motivált saját magad. És még nem jöttél rá arra, hogyan inspirálod magadat. Motiváció az, amikor sok-sok kijelentést teszünk. Az inspiráció a kérdésekről szól. Ha motiválni akarsz valakit, akkor valami olyat mondasz, hogy meg tudod csinálni, csodálatos vagy, ez csak érted van, gondolom ismerős. Az inspiráció pedig az, hogy mit akarsz tenni? Hova szeretnél menni? Miért csinálod? Csak gondoljunk bele, a legfelkapott motivációs mondat a világon, amit mindig hallunk, hogy meg tudod csinálni. Ez az, amit mindig használunk, vagy hallottunk már ezelőtt, számtalan film használja ezt. Mi az a legátlagosabb kérdés, amit felteszel, hogy inspirálj valakit? Nem más, mint mit is akarsz te valójában? Egyik barátom szülei motiválni akarták a lányukat, és azt akarták, hogy a lány azt csinálja, amit ők akarnak. Nem azt, amit ő akart volna csinálni. Motiválni akarták, hogy a megfelelő emberhez menjen feleségül. Nagyon sokáig próbálták egyébként erre motiválni, de nem működött. És egyszer csak megkérdezték tőle, hogy te mit akarsz? Amikor inspirálsz embereket, akkor az róluk szól, és sokkal kevésbé rólad. Mit akarsz te? Mit ér meg neked meghozni ezt a döntést, és odadni mindent? amit az életedben elértél. Azért, hogy ezután, az az egy dolog után menj. Mit szeretnél? És nem az, hogy meg tudod tenni ezt, vagy meg tudod tenni azt. Egy motivációs szakembernek nem szükséges inspirálni a másokat. De aki inspirál másokat, az automatikusan motiválja is őket. Voltam egy tréningen még Amerikában, ahol elkezdtek nekünk kérdéseket feltenni. Mi a célja az életemnek? Miért is születtem meg? Ott ültem, és minden esemény eszembe jutott az eddig életemmel kapcsolatban. Elkezdtem leírni ezeket az eseményeket. Egyébként ez egy hihetetlen feladat volt. Elkezdtem leírni a legnehezebb dolgokat, amik valaha történtek az életemben. Azokat a dolgokat, amelyek a leginkább hatottak rám érzelmileg. A bizonytalanságaimat, a félelmeimet, a hibáimat, a bűneimet, a tévedéseimet. Mindenki megértette, nem beszéltünk róla, de mindenki megértette amikor a listán végére értem, egy igazi érzelmi repülés volt. Ezek a jegyzeteim egyébként még a mai napig megvannak, a mai napig tisztán emlékszem rá. Egyszerre tört össze, és bántott meg, és volt nagy kihívás, és ezután kezdtem el összekötni a pontokat. Ez történt emiatt, az történt amiatt, gondoltam, talán egy nagyobb kép van az összes dolog mögött. Miért történt ez? Mi van ezzel? Mit akarok én? Mi motivál engem? Mitől tudok előre menni? Ezek azok a kérdések, amelyeket meg kell kérdezned magadtól. Hogy inspirálni tud magadat. Nem tudsz megállítani egy embert, aki kellően inspirált. A motiváció azt jelenti, hogy motivumot ad. Ösztönöz, uszít, késztet, kényszerítő. A motiváció az az alapvető elmélet, amelyre az ember a gondolkodását építette. Gondoljunk csak a világra, amiben élünk. Gondolj a politikára. Szavaz rám, különben rossz fiúk megkapnak téged. Ez egy motivációs nyilatkozat. Gondolj a marketingre. Vásárold meg ezt a terméket, különben nem leszel szép. Vagy a vallásra. Éj a Biblia szerint, különben a pokorra kerülsz. Oktatás. Menj át a vizsgán, vagy meg fogsz bukni. Vagy az egészségre, csináld ezeket a dolgokat, különben meg fogsz betegedni. Motivációs minták kimeríthetetlen tárházával dolgozunk. És ezeket mind beépítettük vezetői elméleteinkbe, amelyek ma már az egész társadalmunkban elterjedtek. A motiváció egy ható, idéglenes hajtóerő. Ami egy idő után kialszik. Az inspiráció másrésztről a latin spiráre szóból ered. Ezért kelünk ki reggel az ágyból, és ezért akarunk élni. Egy mélyen megbúvó cél vagy hit, ez egy szikra legbelül, itt. És ez mindig jelen van, mindenkiben. Ez a kis szikra lehet, hogy, hogy néha fényesen ragyog, és lehet, hogy néha halványabb, de mindig ott van. Ez az, ahová megyünk a belső erőnkért. Ezt a saját nézetünk tartja fent, vagy a barátainktól, kollégáinktól, családunktól áradó szeretet adja. Ez az, ami életben tartja a lelkünket, ezt jelenti az inspiráció, befolyásolni, irányítani, felkelteni, feltölteni, élénkítő vagy, vagy magasztos érzelmekkel. Egy olyan befolyás az emberekre, ami életerőt ad. Ez nem ugyanaz, mint a motiváció. Ez egy egészen más gondolat, egy egészen más gondolkodásmód, mint a motiváció. Az inspiráció egy másik ember iránti szeretet cselekedete. Ez igazából egy szolgálati cselekedet, egy ajándék. Olyan dolgot adunk másoknak, amiért cserébe nem várunk el semmit. Furcsa, nem? Milyen hosszan tudsz izgatott maradni? Motivációnál szükséged van egy ébresztő órára ami felkelt. Inspirációnál nincs szükségedre. Egyszerűen csak felkelsz. Mivel elkezdted összekötögetni ezeket a bizonyos pontokat, és realizálni az életben, hogy, hogy az élet többet jelent, mint hogy 100 millió forintot megkeres és egy Ferrari, egy Porsche, vagy egy Lamborghini legyen alattad. Nincs semmi gond, ha birtoklod ezeket a dolgokat. Teljesen rendben van, de a te utadon másra lesz szükséged. Ahhoz, hogy beteljesítsd a sorsodat, a víziódat. Ez az, ami, ami, ami belüled származik, ez az az élettapasztalat, ami, ami belüled jön, azt gondolom, hogy sokkal több kérdést kellene magadnak feltenned. Félre ne érts, semmi gond nincs a motivációval. Szükségünk van motivációra napról napra. A motiváció egy jó dolog, és átszövi a hétköznapokat, átszövi az életünket. És meg annyi dolog van még a kommunikációnkban egyébként a nyelvünkben, amiről a többség azt hiszi, tudja, mit jelent. Mert egyszer valahol valakitől hallotta. És akkor az már úgy van. Ugye? Igaz és kész. Ha részese szeretnél lenni a világ megújulásának, akkor itt az idő félretenni a múltból hozott hirdelmeket. Azokat a kőbevésett igazságokat, és megadni az esélyt annak, hogy mégsem úgy van, ahogy annó megtanultad. Ez, ez olyan, mint a, a pozitivitás és az optimizmus. Mi a különbség? Sokak szerint ugyanaz. Fontos, hogy a mostani nehéz időkben optimisták legyünk, de ez nem egyenlő azzal, ha azt mondanám, legyünk pozitívak. Számomra a pozitivitás olyan, mintha a világot néznénk, és azt mondanánk, hogy minden rendben van, de tudod, hogy nehéz most, tudod, hogy nincs rendben. Az optimizmus arról szól, hogy a, hogy a, a sötét alagútban, ahol tartózkodunk, meglátjuk a fényt. De nem az alagútra fókuszálunk, hanem a, a fényre. Az optimizmus nem tagadja a jelenlegi helyzetet. Nem tagadja a problémákat. Ez egy meggyőződés, hogyha... Ha tovább haladunk, akkor elérjük a fényt. Nem tudom, milyen messze van a fény és mennyi idő odaérni, de azt száz ig tudom, hogy ha tovább haladunk felé, akkor el fogjuk érni. Ez az optimizmus. Szokták mondani, hogy, hogy minden jó, ha a vége jó, és ha még nem jó, akkor ez nem a vége. Az optimizmus engedi, hogy létezzen a sötétség lehetővé teszi, hogy, hogy a valóságot legyen, lehetővé teszi, hogy legyenek jó és rossz napjaink, lehetővé teszi, hogy legyenek kudarcaink. A pozitivitás nem engedi, hogy legyenek kudarcaink. Az optimizmus megengedi a valóságot. És szerintem ez nagyon fontos. Nem kell pozitívnak lenned. De mindenképpen fontos, hogy optimista légy. Érdekes gondolatmenetek ezek. Miután befejezted ezt a videót, ne menj tovább. Csak maradj itt egy pillanatra és tedd fel a kérdéseket. Tedd fel a kérdéseket saját magad számára. Mit szeretnél? Miért vagy itt? Mit szeretnél csinálni? Mit szeretnél te csinálni? És nem a többi ember. Csak zárj ki egyszerűen mindenki mást. Mi az oka annak, hogy pénzt szeretnél keresni? Mi a te sorsod? Mi tudsz tenni, hogy inspiráld magad, hogy cselekedj? Amint végeztél a feladattal, küld tovább ezt a videót tíz barátodnak, hogy hozzád köthessék személyes inspirálódásukat. Lég te az inspiráció!